في القرآن الكريم قال ربنا تبارك وتعالى في سورة مريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا إن سيدنا إدريس عليه السلام كان نبيا من أنبياء الله عز وجل وصفه الله عز وجل بالنبوة والصديقية في محكم كتابه قال العلماء رفعه الله عز وجل إلى السماء الرابعة وإن عامة الأخبار عن سيدنا إدريس عليه السلام هي من أخبار بني إسرائيل يستأنس بها ولا يقطع بثبوتها لورود الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحدث عن أهل الكتاب بما قالوا ولا حرج وقال صلى الله عليه وسلم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال في زمان يرد عملت الاصنام ورجع من رجع عن الاسلام وعن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اربعه يعني من الرسل سريانيون ادم وشيث ونوح واخنوخ أي إدريس عليه السلام وهو أول من خط بالقلم وأنزل الله تعالى على أخنوخ ثلاثين صحيفة رواه ابن حبان في صحيحه قال الطبري رحمه الله في تاريخه عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحديث عن سيدنا إدريس عليه السلام قال ولد أنوش قينان ونفرا كثيرا وإليه الوصية فولد قينان مهلائيل ونفرا معه وإليه الوصية فولد مهلائيل يرد وهو اليارد ونفرا معه، وإليه الوصية فولد يرد أخنوخ وهو إدريس النبي عليه الصلاة والسلام، وأنوش هو ولد شيث عليه السلام. وقد زعم بعضهم أن الله بعث إدريس عليه السلام إلى جميع أهل الأرض في زمانه، وجمع له علم الماضي، وأن الله عز وجل زاده مع ذلك ثلاثين صحيفة. قال فذلك قول الله عز وجل إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وقال يعني بالصحف الأولى الصحف التي أنزلت على ابن آدم هبة الله وإدريس قال أهل العلم وعامة هذه التفاصيل ليس فيها ما يجزم بصدقه أو كذبه فيجوز نقله للاعتبار لا للاستدلال فقد ذكر النبي إدريس عليه السلام في القرآن الكريم ووصف بالصديق وبالصابر وذكر في التوراة والإنجيل باسم أخنوخ فهو أخنوخ ابن يارد ابن مهلائيل ابن قينان ابن أنوش ابن شيث ابن آدم عليهم جميعا السلام وأما غيره من أهل التوراة فإنه قال فيما ذكر عن التوراة ولد لأخنوخ بعد ستمائة سنة وسبع وثمانين سنة من عمر آدم متشولخ، فاستخلفه أخنوخ على أمر الله، ووصاه وأهل بيته قبل أن يرفع، وأعلمهم أن الله عز وجل سيعذب ولد قايين، ومن خالطهم ومال إليهم، ونهاهم عن مخالطتهم، قال علماء التفسير إن أخنوخ هو إدريس عليه السلام، وأنه أدرك عصر أبي البشر آدم عليه السلام، وبقي إدريس على الأرض 800 سنة، فهو ثالث أنبياء البشرية بعد آدم وشيث عليهما السلام، وكان معروفا عنه الحكمة والتقوى والفطانة والورع. وكان الناس في زمن إدريس عليه السلام يتكلمون اثنتين وسبعين لغة، فعلمه الله عز وجل كل هذه اللغات، ويعتقد أن إدريس هو أول من خط بالقلم، وسجل كل ما أوحي إليه. فهو من الأنبياء الذين قابلهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في حادث الإسراء والمعراج في السماء الرابعة فقال له إدريس عليه السلام مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح وقال الله عز وجل عنه ورفعناه مكانا عليا فتظهر علو المكانة التي وصلها إدريس عليه السلام أما في المسيحية فاختلف الأمر بين المسيحية القديمة والمسيحية الحديثة. فالقديمة تؤمن برفع إدريس عليه السلام إلى السماء، فقيل بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت، ولا يوجد لأن الله نقله إذ قبل نقله شهد له بأنه قد أرضى الله. أما المسيحية الحديثة تنفي هذا الأمر، حيث تقول لم يرفع إلى السماء إلا عيسى عليه السلام، بحيث ما ذكر في إنجيل يوحنا فقيل ليس أحد صاعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء أما في الإسلام فأمر الرفع محسوم في الآية الكريمة قال تعالى ورفعناه مكاناً عليا فقال بعض العلماء إن روحه قبضت بعد رفعه إلى السماء ولم تقبض في الأرض وقال آخرون لم يمت بل رفع إلى السماء وخلد هناك والصواب مشاهدين الكرام فإن كان المقصود عما إذا كان نبي الله إدريس عليه السلام رفع إلى السماء قبل موته كما وقع العيسى عليه السلام فالجواب أن ذلك لم يثبت في رواية واحدة صحيحة وقد ورد فيه خبر نسبه بعض أهل العلم إلى الإسرائيليات جاء في فتح الباري لابن حجر رحمه الله وكون إدريس رفع وهو حي لم يثبت من طريق مرفوعة قوية وقد روى الطبري أن كعبا قال لابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ورفعناه مكانا عليا أن إدريس سأل صديقا له من الملائكة فحمله بين جناحيه ثم صعد به فلما كان في السماء الرابعة تلقاه ملك الموت فقال له أريد أن تعلمني كم بقي من أجل إدريس قال وأين إدريس؟ قال هو معي فقال إن هذا لا شيء عجيب أمرت بأن أقبض روحه في السماء الرابعة فقلت كيف ذلك وهو في الأرض فقبض روحه فذلك قوله تعالى ورفعناه مكانا عليا وهذا أيضا من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب والله عز وجل أعلم بصحة ذلك أما الأمر الغريب هو ما ذكره بعض علماء المسلمين وأبرزهم مفتي الجمهورية السابق علي جمعة عن علاقة إدريس عليه السلام بابي الهول والأهرامات فالكاهن والمؤرخ المصري مانيتون السمنودي ذكر في كتابه الذي يتحدث عن قصة الخلق أن إدريس عليه السلام كان يصعد إلى السماء تلبية لدعوة الآلهة وهناك يتمم تعليمه مختلف علوم البناء والخط بالقلم وعلوم الزراعة وقال السيوطي والمقريزي في كتابهم إن إدريس عليه السلام هو أحد أوائل ملوك مصر وبحسب هذه الكتب فإن إدريس هو أول من علم المصريين علم الفلك والهندسة والطب كما أن إدريس هو من قام ببناء المعابد والمنازل وجعل مصر مركز إقامته ونشر دعوته وقال علي جمعة إن النبي إدريس هو من قام ببناء الأهرامات والأغرب من هذا أن علي جمعة قد أضاف أن واجه أبي الهول التمثال الأثري المشهور ما هو إلا وجه نبي الله إدريس عليه السلام هذا الأمر ذكر بحسب علي جمعة في كتاب العلم والإيمان للشيخ محمود أبو الفيض المنوفي وهو ما ذكره محمد فتحي في كتاب تأملات بين العلم والدين والحضارة فقبل ستمائة عام قال ابن تغري وهو إمام وفقيه ومؤرخ مصري إن إدريس عليه السلام علم المصريين مختلف العلوم إلا أنه يضيف أمرا غريبا فهو يقول إن إدريس عليه السلام وبحكم معرفته بعلم الفلك وفهمه لحركة الكواكب استدل على حدوث الطوفان فقام بإيداع كل العلوم التي سجلها في بناء قام بتشييده لحمايتها من الضياع قال وكان هذا البناء هو الأهرامات وخصوصا الهرم الأكبر فقام علماء الآثار بنفي أن النبي إدريس عليه السلام هو من بنى أول هرم ونفوا نفيا قاطعا أن وجه أبي الهول هو تجسيد لوجه النبي إدريس عليه السلام ولا شك أن هذه المقولة مشاهدين الكرام من أغرب ما قيل نسبة إلى النبي إدريس عليه السلام